See siin on maailmas suurim rakk. Jaanalinnu munarak. Ja kui te ei usu, et see siin on rakk, siis räägime. Räägime rakkuteooria neljast põhipostulaadist ja sellest, kuidas teadlased nende seisukohtade nii jõudsid. Kunagi oli aeg, kui inimesed ei teadnud, et on olemas rakkud ja et kõik organismid koosnevad rakkudest. tõttu levis igasuguseid põnevaid uskumusi. Näiteks, et elusorganismid võivad tekkida elutust ainest ise tärkamise teel. Usuti, et mädanevast lihast näiteks tekivad kärpsed, sest mädaneva liha ümber on alati palju kärpseid. Loogiline ju. Ja veel üks lihtne ja loogiline mõte. Kui liigub, on loom ja kui on paigal, siis on taiv. Sellest hetkest, kui saad aru, et kõik elusolendid koosnevad rakkudest, hakkasid muutuma ka arusaamat sellest, kuidas organismid paljunevad, kasvavad ja surevad. See teadmine on aidanud mõista erinevate haiguste tekkepõhjuseid ja toonud uue ravi. 1665. aastal vaadles inglane Robert Hooke väga algelise mikroskoobiga viilu ja ütles, et see, mida ta nägi, meenutas väikesi kambrikesi ja võttis kasutusele sõna rakk. Ja teised teadlased hakkasid ka neid vaatlusi tegema ja olid, et ooo vau, ongi nii! Sealt edasi tehti veel ridaavastusi, mis järjest viisid teadmisi rakkudest edasi. Aga alles 1839. aastal väitsid saksateadlased Schleiden ja Schwann, et organismid koosnevad rakkudest. Esimene väitis, et kõik taimed koosnevad rakkudest ja teine väitis, et kõik loomad koosnevad rakkudest. Ja 1855. aastal lõpuks väitis Saksa teadlane Virchhoff, et kõik rakkud pärinevad olemasolevatest rakkudest. Omnis sellula, sellula. Nii et rakkuteooria kujunes välja kokku 200 aasta jooksul. Te kindlasti teate, mis on munarakk. Munarakku avastas 19. sajandil Tartu ülikooli teadlane Järvamaa oma mees Karl Ernst von Pär. Ja sellest avastusest tegi ta üliolulise järelduse, et loomorganism saab alguse munarakust. See oli nii kõva avastus, et ta pani aluse embryoloogia teadusharule mis uuribki loomorganismide arengut viljastumisest alates. Sellest ajast peale on muidugi tehnoloogia tohutult arenenud ja see on võimaldanud rakke veelki täpsemalt uurida. Aga rakkuteooria põhilised seisukohad on jäänud sellest ajast peale ikkagi samaks. Rakkuteooria põhiseisukohad on esiteks, kõik organismid koosnevad rakkudest. teiseks, rakul on kõik elutunnused. Kolmandaks, uued rakud tekivad ainult olemasolevatest rakkudest nende jagunemise tulemusena. Neljandaks, rakkude ehitus ja talitus on oma vahelises kooskõlas. Aga mida need väited siis täpsemalt ikkagi tähendavad? Vaatame nüüd maailma kõige suurema raku põhjal iga väidet lähemalt. Rakkuteoria esimene osa väidab, et kõik eluseolendid koosnevad rakkudest. Ja nii ongi, ka Jaanalind, kes selle muna on siis munenud, ka tema koosnes ju rakkudest. See on lihtsalt üks rak, mille ta on juba oma organismist väljutanud. Teine väide, rakul on kõik elutunnused. Sellel munal on elutunnused, okei, okay, vaatame neid elutunnuseid, kasvavad ja arenevad. Kui see rakk oli Jaanalinnu sees, ta kindlasti kasvas ja arenes. Absoluutselt. Siis järgmine tunnus. Mm, paljunevad. No ilmselgelt kui Jaanalind oleks selle välja haudunud, oleks seal sees ka rakud paljunenud ja lõpuks oleks sellest ju välja arenunud. Mis veel oli üks tunnus? Aha, ja reageerivad tärritusele. No, praegu küll mitte, aga no ilmselt siis jällegi kui see muna oli Jaanalinnus sees, siis ta reageeris mingitele signaalidele, mis tema arengut mõjutasid. Mm, Evolutsioneerumine. Jaanalinnu kaugetel esivanematel olid kindlasti teissugused munarakud. Mis veel? A, ah, neil on kõrge organiseerituse tase. No, kui me lõpuksele munakatki teeme, siis me näeme, et seal on tegelikult erinevad osad. Nii et tal on kõrge spetsialiseerituse tase. Aine- ja No Selleks, et see muna nii suureks kasvas, pidi tal kindlasti olema toitainete rakkuviimine ja selle käigus toimus kindlasti palju protsesse, mis omakorda ka nõudsid energiat. Püsiv sisekeskond. Ja selle koore sees on kindlasti stabiilne keskkond ja selleks see koor juga on, et seda stabiilset keskkonda hoida. Ja neil on rakuline esitus. No, see on ise rakk. Igal juhul, kõik elutunnused on olemas. Lähemalt vaata elutunnustest meie elutunnuste videost. Rakuteooria määratluse kolmas osa väidab, et kõik rakkud pärinevad juba olemasolevatest rakkudest. See tähendab, et rakkude ilmu lihtsalt tühjast kohast ja see rakk poleks siin kui poleks jaanalindu, kes koosneb rakkudest. Ehk siis munarakk tekis olemasolevatest jaanalinnu rakkudest. Rakuteoria neljas osa viitab asjaolule, et pole olemas ühte kindlat tüüpi rakku. Iga rakk talitab oma moodi ja tema ehitus peab tema talitus toetama. Tema siin on munarakk. Tema ülesanne on panna alus uuele organismile. Seetõttu on temas tohutult toitaineid, mis on vajalikud uue organismi arenguks. Ehk siis, selle munanäitel saame veelkord rõhutada, et rakkude ehitus toetab nende talitust. Rakke on erinevaid. Rakuduma ehituse järgi jaotatakse rakud eeltuumseteks ehk prokariootideks ja päristuumseteks ehk eukariootideks. Eeltuumsetel puudub piiritletud tuum ja neil on vähem organelle. Eeltuumsed on näiteks bakterid. Päristuumsetel on tuum olemas ja eraldatud membraaniga. Nendeks on siis ainu- ja hulkraksed taimed, loomad, seened ja protistid. Rakud võivad olla väga erineva suurusega. Kõige väiksem teada olev rak on mykoplasma bakter, mis on 0,1 0,3 mikromeetrit pikk. Ja kõige suurem rakk on siin Jaanalinnu munarakk. Lõpetuseks need neli lihtsad rakuteooria põhipostulaati on üliolulised. Nendega on seotud peaaegu kogu ülejäänud bioloogia ja sellel põhinevad meie aru saamad elust ja surmastuni, haiguste ravimiseni ja palju muudki. Nii et tuletame meelda, mis need põhiväited olid. Pane korra pausile ja mõtle kaasa. Ja nüüd ma kordan need üle. Esiteks. Kõik organismid koosnevad rakkudest. Teiseks. Rakul on kõik elutunnused. Kolmandaks. Uued rakkud tekivad ainult olemasolevatest rakkudest nende jagunemise läbi. Neljandaks. Rakkude ehitus ja talitlus on omavahelises kooskõlas. Ja tasub ta meelda jätta, et nende teadmiste avastamiseni kulus sadu aastaid ning paljude teadlaste koostööd ja üksteise ideede peale ehitamist. Muuseas nii käib teaduse tegemine ka tänapäeval. Aitäh vaatamast, ära unusta tellimast ja jaga oma mõtteid kommentaarides ning ole mõnus ja elame veel!